برای افزایش سرعت گوشه اندرویدی شما من چند راهکار کاربردی دارم که خودمم توی گوشی خودم ازش استفاده میکنم اونها رو با شما به اشتراک میگذارم اولین کار اینه که ما بریم توی تنظیمات گوشی یعنی ستینگ خب ستینگ رو میزنیم و میاییم پایین پایین پایین توی قسمت معمولا توی ابوت فون هست یعنی توی قسمت ابوت و دنبال چیزی به اسم بیلد نامبر میگردیم این پایینه اینجا حالا جایی دیگه شاید متفاوت باشه مثلا تو گوشه جدید توی قسمت About Phone یه قسمتی در سافت و و اونجا میتونید بیلد نامبر رو پیدا کنید خب من روش میزنم یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار نگه کنید میشه چهار، سه، دو، یک، سفتی و یه رمز ازم میخواد که رمز گوشی. من رمز گوشی میگه که فعال شد. حالا برمیدیم این developer option کجاست که فعال شده. می‌گردیم دواره توی قسمت setting گوشی. خب قاعدتان اون پایین پایین باید باشه. توی گوشی جدید پایین تر از بوت فون قسمت developer آپشن میاد بالا. اما توی گوشی من توی قسمت سیستمه. بعد بین پایین زده advance من که میزنم آها این پایین زده developer آپشن. خب آپشن رو میزنم. گوزینه‌ای که اینجا تغییر میکنه برای گوشه‌ای که خیلی قوی هستن یعنی مثل S-20 برای که سرعتشون بیشتر بشه، کاراییشون تو گیم بیشتر بشه فرق داره با مثل این گوشی من که مثل لاک پوشت داره میره دونه دونه بهتون توضیح بینیم میام پایین ببینیم چی داره چی داره اولین گوزینه‌ای که ما بهش میرسیم چه خواهد بود؟ اهم ترین امپاین آها اولین گزینه‌ای که به این گوشی داریم میخوریم نوشته تتریک هاردویر اکسلریشن در واقع معناش میشه گفت شاید شتاب دهنده باشه به معنای فارسی بعد پایینش گفته یوز تترین هاردویر اکسلریشن ایف اویلیبل یعنی اگر فعال ازش یعنی اگر امکان داره اون رو استفاده کنیم خب اگه گوشیتون گوشی قوی هست حتی این رو فعال کنید توی گوشه ضعیف این قسمت شاید اصلا به کار نیاد یعنی چه روشن کردن چه خاموش کردنش فرقی نمیکنه. اما چه کار میکنه؟ در واقع این به زبان فارسی یک شتاب دهنده است که اگر در یه بازی یا یه اپلیکیشن امکان اینکه پردازش قسمتی از کار رو از روی دوش سی پی دارد و به یک پردازنده اختصاصی دیگه مثل پردازنده گرافیکی محول بشه با فعال کردن این گزینه این کار امکان پذیره در واقع ما پردازنده های اختصاصی متفاوتی داریم مثل مثلا پردازنده صدا مثلا توی کامپیوترش بهش میگن کارت صدا پردازنده‌های یا شتاب دهندگی هوش مصنوعی همه اینها به صورت خاص امکان داره که یک پردازنده مجزا داشته باشه وقتی این رو فعال میکنی اگر اون نرم افضار امکانش رو داشته باشه قسمتی از پردازشش رو از روی دوش سی پیو بر میداره مثلا میدازه روی پردازنده گرافیکی در نتیجه باری که روی سی از کم میشه و سرعت گوشی شما افزایش پیدا میکنه گزینه بعد، بیاییم پایین تر پایین تر پایین تر دنبال چیزی بگردیم به اسم اها این تا: ویندوز انیمیشن سکیل، ترانزیشن انیمیشن سکیل و انیماتور دوریشن Scale. این ستا چی هستن؟ در واقع از نگاه من تنظیماتش که برای گوشه خیلی قوی و ضعیف متفاوته مثل بقیه که بهتون گفتم. در واقع این چیزی که خودش نوشته یعنی وقتی که یک پنجره باز میشه و انتقال پیدا میکنه به یک پنجره دیگه و زمانش و اون انیمیشن افکتی که در اون پنجره هست این اون کار رو میکنه در این کار منابع میخواد منابع سخت افزاری میخواد مثل رم مثل سی پیو و در نتیجه اگه گوشی شما ضعیفه پس اینا رو باید خاموش کرد ولی اگه گوشی شما گوشی قدرتمند و گردن دیه، میشه اینها رو بالاترین حد کرد مثلا وقتی من روی انیمیشن ویندوز انیمیشن اسکیل بزنم زده انیمیشن اسکیل 5x یعنی 5 برابر پردازش بشه گوشه من خیلی ضعیفه یعنی نمیخوام اصلا هیچ انیمیشنی داشته باشه میزنم آف ولی اگه گوشه شما قویه و میخواید بازی تری داشته باشید و اینا و سخت افزارش موجوده شما میتون روی 5x بذارید خب پاینیر هم همینطور ترانزیشن سکیل ترانزیشن انیمیشن سکیل رو هم من اینجا خاموش کردم چون این گوشی گوشی خیلی خیلی زعیفیه و انیمیشن دوریشن سکیل رو هم خاموش کردم همین آپشن ها توی دیولپر آپشن تغییراتش فکرم کافیه بریم گذینه دیگه ای که برای سرعت دادن به گوشی میتونه مفید باشه رو به شما بگم نکته دیگه ای که برای افزایش سرعت گوشی خیلی مفید میتونه باشه اینه که اگر روی گوشیتون sd کارت یعنی کارت حافظی جداگان استفاده می کنید پیشناده من که استفاده نکنید ولی اگر ضروریه و باید استفاده کنید اون آرم و علایمی که روی sd کارت هست مثلا این sd کارت گوشی منه که اگه ببینید اون آرم و علایم خیلی مهمه و سعی کنید یه رمب پرسرعت بگیرید پرسرعت یعنی که سرعت در ثانیه مقدار اطلاعاتی که در ثانیه مینویسه روی کارت یا میتونه روش بخونید مثلا این کارت حافظه من حدوداً 130 مگابایت در ثانیه رو میتونه بخونه و یا که روش نوشته بشه در نتیجه سرعت زیادی برای گوش یعنی بار سنگینی نخواهد بود برای گوشی که این اطلاعاتو بخون یا روش بنویسه پس سعی کنید یا استفاده نکنید در صورت امکانی اگه استفاده کنید، حتماً سرعت بالای SD کارت رو بخونید این آرماعالمی که روی, روی این SD کارت هست مبحث بسیار گسترده. شاید در یک برنامه دیگه به اون پرداخت اما راهکار دیگهی که میتونه باعث افزایش سرعت گوشی شما بشه اگه گوشیتون مثل این گوشی نوکه من بسیار کند و خیلی مثل لاک پوش را میره اینه که یک بگراند خیلی ساده برای گوشیتون انتخاب کنید بکگراندی که 10 کیلوبایت باشه، 15 کیلوبایت باشه، 100 کیلوبایت باشه، تکرنگ باشه، سیاه یا سفید باشه و این باعث میشه که منابع سخت افزاری مثل رم و سی پی زیادی استفاده نشه برای همین اکس بکگراند شما پس یه بکگراند ساده خیلی خیلی خیلی ساده میتونه کمک کنه که فضای بیشتری از منابع مثل سی پی و رم شما خالی بمونه که مثلا توی نرم افزارهی که لازمه استفاده بشه. یکی دیگه از نکاتی که میتونه باعث افزایش سرعت گوشی شما بشه اینه که نرم افزارهایی که اصلاً باش کار ندارید رو دیسیبل کنید این کار به این شکل میشه انجام داد که توی تنظیمات گوشی تور و توی قسمت اپلیکیشن و میتونید لیست اپلیکیشن هاتون رو بیارید مثلا اینجا من همه اپلیکیشن ها هم رو آوردم و نرم هایی که واقعا کاربردی نیست و به درد شما رو نمیخوره دیسیبل کنید یه نکته وجود داره هر نرم حتی اگر شما نمیشناسید نباید دیسیبل کنید چون بعضی از این نرم ها واسط کاربری نرم اساسی دیگه شماست پس مراقب باشید مثلا تو همین آر اپی که میبینید من مثلا همین اندروید اکسسیبیلیتی سویت که اصلا شاید من استفاده نکنم ولی چون که یک نرم افزار رابط بین نرم افزارهای دیگه است. این رو من غیر فعال نکردم یا اندروید اوتو حت امکان داره نشین کارو کرد و بعد وقتی من این آل اپو میزنم میرم توی دیسیبل اپ اپایی که من روی گوشی دیسیبل کردم نکن گوگل اسیستنت دستیار صوتی گوگل به درد من تو این گوشی نمیخوره بانو دیسیبل کردم کلندر گوگل گو گو گو گو یعنی تاریخ چی بش میگم تقویم گوگل گو گو رو کروم و من دیسیبل کردم در اینجا شاید جای دیگه به دردم بخوره ولی در این گوشی به دردم من نمیخوره گوگل درایو، جی میلم و گوگل فوتو، یوتیوب اینها رو من دیسیبل کردم ولی مثلا توی همین نرموزارهای گوگل خودش خیلی حیاتیه نباید دیسیبلش کنید گوگل پلی سرویس رو نباید دیسیبل کنید پس افزارهایی که استفاده نمی کنیم مسه گوگل که برای تماس تشخیص روی خیلی گوشی ها است پس مراقب باشید چه نرم افزاری دیسیبل میکنید ولی رو میشه دیسیبل کرد و در نتیجه توی بک گوشی پردازش نمیشه و منابع بیشتری رو در اختیار ما قرار میده نکته دیگه ای که فراموش نکنم خالی کردن کش گوشی یعنی اینکه هر نرم افزاری یک کشی داره که میتونیم اونو خالی کنیم و باعث بشه که راحت تر بیاد بله مثلا من میام همین گوگل سرچم و روش نگه میدارم اینفو میزنم میره توی اپش ببینیم چی داره زده استریج اندرود کش شاید توی گوشه دیگه اندروید متفاوت باشه اون وقتی میزنم یه دونه کلر استریج داره یه دونه. کلر کش داره کشش هم زده پنج مگ من کلر کش میزنم و میتونه افزاره دیگه مثل اینستاگرام الان اینستاگرام رو اگه بزنم نمیدونم اینجا اینستاگرام دارم آره دارم اپ اینفو میبنوشه قبلا خالی کرده باشم کش خیلی کمه ولی معمولا توی وقتی در طولانی مدت کش بیشتری میتونه داشته باشه اینا رو خالی کنید در نتیجه سرعت گوشی شما بیشتر میشه بعضی وقت ها هم همین بغل کلر کش کلر دیتا داره و حجم دیتای یه گوشی خیلی بالا میره مثلا الان تلگرام رو باز میکنم میبینم که حدود دو گیگ اطلاعات توی دیتا شل من حتی وقتی که فولدر تلگرامم حذف کردم همچنان این حجم از دیتا استفاده شده و نمیش... آدم نمیتونه ببینه کجاست در این مواقع بهترین کار اینه که برنامه رو دوباره حذف کنی و دوباره استال کنی اما یه ای وجود داره سوالی که باید قبل از اینکه این نرم افزار رو حذف کنید اینه که آیا دوباره می... میتونید وارد این نرم افزار بشی شماره که روی تلگرامتون رو هست مجازی نیست دسترسی رو شماره دارید که کد براتون بیاد دوباره وارد بشین به اطلاعات و ورودو دارید اطلاعاتی تو این نرم افزار نباشه که از دست بره و وقتی که با برگشتین یعنی ای این اطلاعات هست شده و شما دسترسی بهش نداری پس یادتون باشه که اطلاعات اول نگاه کنید که اطلاعاتی هست که از بشه امکان ورودتون هست اگه بود هست کنید و دوباره لاگین کنید این هم میتونه سرعت گوشی شما رو افزایش بده نکته آخر و مهمی که میتونه ما رو کمک کنه اینه که وقتی گوشی ما بعد از یک یا دو بار آپدیت میبینیم که حجم خیلی زیادی از جای حافظه ما پر شده و هیچ جا نمیتونیم این رو پاک کنیم و اون دلیلش اینه که اون حجم اطلاعاتی که برای آپدیت نیاز بوده پاک نشده و هنو هنوز مونده و ما دسترسی این رو پاک کنیم در اینجا یه خونه تکونی اساسی لازمه یعنی چی یعنی این که ما کلا گوشیمونو به تنظیمات کارخونه برگردونیم تا بتونیم این حجمی که اصلا معلوم نیست کجا صرف شده رو بتونیم بازگردانی کنیم اما یه سری نکات رو باید رایت کنیم قبل اینکه بخوایم ریست فکتوری کنیم با یه لیست تهیه کنیم مثلا من در این گوشی چی دارم که ضروریه شماره تلفن ام اکانت اینستام ایمیل ام چت چه، های واتساپم عکسام فیلمام رمزام چه میدونم حساب بانکی یا هر نرم که ما لازم داریم وقتی یک لیست تهیه کردیم از بالا شروع می‌کنیم خب شماره تلفن‌ها دارمشون نام داره تا بشه پس یه بکاپ بگیریم ازش چطوری بکاپ بگیریم بکاپ بکاپ گرفتن بعضی از اطلاعات رو توی یه ویدیو دیگه یتون توضیح میدم چون خیلی مفصله بعد اکانت, اکانت های اینستا ایمیل بانک اینا رو میتونم اگه حذف شد بهشون دسترسی پیدا کنم اگه نه کجاست این اطلاعات برم اطلاعات رو پیدا کنم مثلا برای بازیاب یه اینستاگرام یه ویدئوی رو گذاشتم اگه دسترسی ندارید و نمیدونی اینستاگرامتون چه اطلاعاتی در اونجا یه سری توزیع داده شده میتونه براتون مفید باشه اگه همونم نداریم واقعا خطرناکه چون یه روز امکان داره اتفاق ببیفت گوشیتون بشکه چه میدونم دز بزنه و بعد آیا میتونی بهشون دسترسی پیدا کنید این سوال سال مهمیه اگه نه برید پیدا کنید در غیر صورت یه روز رو میگیره بعد از اینکه رو چه میدونم بکاپ گرفتین توی فلش ریختی توی کامپیوتر ریختی رمزاتونو جید یادداشت کردین رو یا توی یه دونه ورد کپی کردید و همه این لیست درست تیک بزنید که آره من میتونم دوباره بینا دسترسی پیدا کنم حالا وقت خونه تکونی و ریست فکتوری و معمولا این ریست مثلا الان خودمم نمیدونم کجا اگه بخوام پیداش کنم میرم تو ستینگ احتمالاً توی بعضی یه قسمت سکیوریتیه حالا من کجا به پیداش کنم من مثلا واقعا یادم نیست رو رفتم روی توی سیستم روی قسمت ادونس اینجا و زده ریست اپشن ریست اپشن یه گذینه داری صد ریز آل دیتا یه همون فکتوری رسیت اونو که بزنم و رمز و بزنم همه اطلاعات پاک میشه در نتیجه حجمی که بخاطر آپدیت ها گرفته شده پاک میشه و فرش فرش گوشی رو دارید خلاصه لکاتی رو گفتم که برای پرسرعت شدن گوشی شما میتونه مفید باشه من خودم استفاده کردم اگه سوالی کامنت چیزی از حتما بپرسید و سر میکنم جواب بدم. یه از ازتون نره سابسکرایب کنید و دوستانتون معرفی کنید ممنون که با ما بودید شبه.